I denne videon så skal er sna om podcast som pedagogisk arbejdsform og som læringsmåte Ja vi kommer in på vufor dette kan være relevant och arbejde med i en skolsammen enng och je vill gi dig ett uh, forslag til hvordan du kan strukturere og organisere for arbed med podcast i klasserumer Podcast er, som du sikkert vet, et lydprogram som er tilgjengelig på internett, og gjerne som del av et gratis abonnement. Det finnes mange som lager podcaster, og de henvender seg ofte til ulike målgrupper, sånn at konteksten podcasten står i, den er viktig. Podcasten Status med Sofie, Elise og fetisja, den henvender seg nok til et helt annet publikum enn det Universitetet i Tromsø gjør med podcasten 50 forskere. Men det som er felles for dem, det er planleggingen og forarbeidet som skal til for at de skal få til et godt resultat. Lydprogram, det har vi hatt i over 100 år, men podcast det er et nok så moderne fenomen og det fikk i 2014. Ore podcast det er utledet av Apple sin iPod, och podcast står for eh, Portable On Demand Casting. Podcast brukt in i en faglig sammenheng eller en pedagogisk sammenheng. Det kan defineres som en isenesatt samtale om ett faglig tema, digitalt produsert og distribuert for fleksibelt bruk. Så hvorfor skal vi jobbe med podcast i en læringssammenheng? Ja, det er først og fremst fordi vi genom dette formatet arbeider med muntlig kommunikasjon. Muntlig språk er en grunnleggende ferdighet, og genom muntlig praksis så styrker, strukturerer og konkretiserer du tankene dine, slik at du får gitt uttrykk for synspunkt, følelser og holdninger. Gjennom verbalspråket, så knyttes teori og praxis sammen. Man får øvd sig på vanskelige ord, uttryck och faguttrykk eller, eller navn. Og språket ditt, det bidrar til at du får delt erfaringene dine med andre. Å lage podcast, det er en læremåte, eller lære gjennom å lære å lage podcast. Och det er en förhållandevis ny og flexibel arbetsform. Studenter, de ger uttryck för att det är motiverande att jobba med podcast. Och dessutom så är det demokratisk fordi du genom en podcast bidrar in i den offentliga samtalen. Jag ska nå komma in på det vi kan kalle for i scenessättelsen Eh, og lik andre i senesettelser så trenger vi noen roller eller noen funksjoner, slik at arbeidet blir fordelt mellom dem som skal lage produksjonen. Og fordi at vi som sitter i den andre enden som lyttere eh, skal klare å kunne skille de ulike aktørene som er med. Så her er mitt forslag. Dere trenger en programvert. Dere trenger en journalist. En expert. Och det kräver en tekniker och en inspicient. Programvärdens uppgave, det är att sätta podkasten in i en kontekst, Presentera tema og vem som er deltagare. Och vad lyssnaren får høre så att vi vet vad som ska ske. Och så är det att sätta tematiken in i en samhällsmässig eller en utbildningsmässig eller en faglig sammanhang. Programvertens oppgave det er å oppsummere og binde sammen de ulike innleggene, runde av og oppsummere sendingen. Journalisten den skal representere lytterne. Det betyr å stille spørsmål på vegne av lytterne. En journalist skal også problematisere tematikken, tilføre et undersøkende perspektiv, Experten den skal bidra til å ge lytterne konkret og faktuell kunskap. Saksopplysninger, meninger, holdninger og refleksjoner omkring tema. Og eksperten ska også bidra til diskusjon eller meningsutveksling. En tekniker eller en inspisient skal lede den tekniske produksjonen lage en kjøreplan, gjennomføre dreieboka, rigge opptaksted, og under opptak peke ut og in deltakerne ved behov, passe tiden, passe tekniken og innstillinger sånn som volum og plassering når det gjør opptak. Jeg har her laget en oversikt over alle oppgavene i prosessen med å lage podcast. Og oversikten den består av fem elementer med ulike arbeidsoppgaver knyttat til sig. Denne oversikten den finner du i kanvasrommet sammen med denne filmen, så at du kan laste den ned og studere den grunnigere senere. I näste film så ska jeg snakke om innhold i en podcastproduksjon, og der vil jeg komme med forslag til hva du kan ta med av innholdselementer, og hvordan du kan arbeide med struktur.